En gran part dels nostres rius ha desaparegut el bosc de Ribera principalment per tres grans motius. L'ocupació humana, la reducció del corrent d'aigua i l'empigorament de la seva qualitat donant pas a espècies invasores com... La canya comuna. És una espècie molt resistent, de fàcil reproducció per rizomes que consumeix fins a dos vegades més d'aigua impedint el creixement de vegetació autòctona. Empobreix la flora i fauna del lloc i, a més, crea un efecte barrera al pas de sòlids en els rius. La canya comuna és una espècie piròfila. En cas d'incendi, crema ràpidament i propaga les flames, però la seu arrel queda intacta i brota de nou. Genera problemes mediambientals i socioeconòmics. Impedeix l'ús recreatiu del riu per part dels vilatans i les activitats econòmiques que depenen d'este mitjà i degrada el paisatge fluvial. Des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Treballem per a retornar als rius el seu estat natural recuperant els boscos de ribera autòctons, eliminant la canya comuna. Per a això, hem d'eliminar tota la canya des del rizoma a la part aèria de la planta, triturant-ho tot i mesclant-ho amb la terra, reintroduint els nutrients d'esta. El rizoma podem eliminar-lo mecànicament o deixar-lo sota terra i cobrir-lo durant un mínim de 18 mesos amb malles fosques i opaques que incrementen la temperatura i impedeixen l'arribada de la llum solar al sol, evitant que rebrote la canya. En zones inaccessibles a la maquinària, farem desbrossaments periòdics manuals. Passat este temps, es retiraran les cobertures i es plantaran espècies de ribera autòctones per a recuperar el bosc de ribera. Des d'eixe moment, és necessari realitzar un manteniment per assegurar la recuperació del bosc de ribera natiu. Per a això, és necessari comptar amb el suport d'altres administracions, així com d'associacions de custòdia del territori. En la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, este és el nostre treball. Retornar als rius el que és seu, el bosc de ribera. Confederació Hidrogràfica del Xúquer.